Ona, ona mene zna pogoditi baš tam gdje treba. Oslika, dubinu neba i nežne poljuce na licu. Potom promatra, umijeće duše da sa nezazičnim prstima mrzsi kosu, da ljubi, da mazi, da pazi. Dok tiho tepam u poimanju sretne ljubavi, u nas ispraća sa smješkom ruke na pudo nježnog zagadjaja i uzdiše. I uzdiše u sjeni latice. Vuli svogodišnja doba U njenim tajnim pjesama Njenim pričama o nama